السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله وكل عام وحضراتكم بخير في ذكرى ميلاد أشرف الخلق أجمعين عادها الله علينا جميعا بكل خير وسلام أسعد بصحبتكم أعزائي المشاهدين على الهواء مباشرة للتعليق على أحداث هذا اللقاء الهام والمرتقب بين منتخبين أحداث اللقاء منتخب غانا بالتقم الأبيض بالحليل وهذه كرة أمامية لمنتخب مصر في مباراة مصر ومالي آه انطلاق صلاح محسن يسقط صلاح محسن على حدود منطقة الجزاء وكرة مشتركة تغطية دفاعية موجودة على حدود منطقة الجزاء يلعب عرضية زكريا فوسيني مرور خطير خطير خطير وهدف أول مرور خطير وهدف أول عن طريق قائد منتخب غانا يبوع يبوا يسجل الهدف الاول لمنتخب غانا من تمريره عرضيه حريريه من سامويل اوبين عملوا عليها بروفا في المره الاولى وربنا سطر عملوها تاني جت هدف وكأن منتخب مصر لم يشاهد المروفة الأولى بنفس الطريقة من ساربونج إلى سامويل أوبنج عدى سامويل أوبنج بالمهارة لعبة أرضية أرضية روعة يقابلها حسب المعاد يبوا ليسجل الهدف الأول خلال أحداث هذا اللقاء ليتقدم منتخب غانا يتقدم منتخب البراكستارز بهدف للاشي. ادي المرور الجيد عدى حلو قوي فرحه جماهير منتخب غانا بهدف التقدم الاختراق شوف عدى ازاي من اسامه جلال شوف معنوياتهم بعد هدف التقدم ومفيش كلام يتوغل على حدود ال 18 يلا رمضان العرضيه وصر من جهه اليسار احمد ابو الفتوح ورمضان صبحي وادي المراوغه من وادي العرضيه من رمضان صبحي على الايام القريب يبوى خطيره جدا خطيره جدا الحارس محمد صبحي بعد تا كان في وضعين يبوى ولكن اوسك وبينا بفضل كل دول قدرتهم على الاستخلاص قدرتهم على وادي آل ودي الكره العرضيه ومحمد صبحي بالبوكس اضغط عمار حمدي يا ولدي عمار يلا صلاح صلاح محسن يلعب الكره العرضيه علامه قريب ودي ضرب لاعب النادي الاهلي صلاح ودي كابتن شوقي تسديده من مسافة بعيدة ولكن وادي ودي العرضية بول 18 دربك رأس الله الله, الله يا مصطفى الله يا مصطفى, يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى الله يا مصطفى يا محمد الله على هدف التعادل واحد واحد منتخب مصر يفعلها الآن ويأتي بهدف منتخب مصر في مرمى مالي في اللقاء الماضي الأرضية من أبو الفتوح وضربة الرأس من مصطفى محمد يا واحد هذه المحاولة تانية صلاح محسن جمال عبد الحميد وهو بيلعب فاته كتير كتير ترتفع معنويات لاعبي منتخب مصر صلاح محسن اللي قطع حلو قوي صلاح ولكن الثاني بص أبو الفتوح بص ابو الفتوح عامل ارضيه جديده من ابو الفتوح وتصل الى كريم ادي رمضان عايز يعدي يخلص بورنو تقدم اجبه بورنو يلعب كره بالعرض عمار حمدي يقطع ويحاول خطيره جدا خطيره جدا بقى 18 عبد السلام يا اوسوكوبينا كوبينا يعدي كوبينا يفوت ولكن يعدي رمضان يفوت ب 18 حط يا راجل رمضان يلعب العرضيه ولكن عدى رمضان من حبيب محمد هنا يلعب العرضيه رمضان العسكو بينا أوسكوابينا بينا على حدود 18 يلعب 1 2 واخرى هناك في ايجابيه على المرميين هذه الكره العرضيه من الضربه الركنيه صبحي عقبه صعبه جدا عندما تخطى منتخب الجزائر فاز على منتخب الجزائر في الجزائر واحد لا شيء. وادي مصطفى محمد عايز يستلم وادي خلفيه فين يا راجل وتسديده فتوح استلام على الصدر من مصطفى محمد هيئها حلوه قوي لصلاح محسن صلاح محسن كده صلاح محسن في الاولى وكريم في وسط ملعب منتخب مصر. دي مخرج المباراه معجب بمصطفى محمد زينا بيعيد لنا لقطاته رمضان ودي كرة عرضية في اتجاه المرمى يشهد عن فوبي يسدد من مسافة بعيدة وبرافو يا ولد برد على أي حارس مرمى ولكن محمد صبحي يمسك بس مفاجأة فيها عنصر القوة فوبي يعلي فوبي على حدود 18 أسوء أكوابينا يطلق إلى إكبيج بورنو هجمة منظمة إكبيج بورنو يسدد في أجساد المدافعين صبحي يسيبها لمصطفى محمد مصطفى مصطفى يدي لمين مصطفى اي حاجه حاول مصطفى محمد لكن تصل لرمضان يسدد يا ولد يا صبحي يا رمضان تتحول الى خارج الملعب ضربه ركنيه ضربه ركنيه تسديده قويه من رمضان وادي ابو الفتوح يلعب عرضيه حلوه فين فين تقابنا الوطني سلم الكره لابو الفتوح ودي تسديده روعه تاع رمضان تقدم رمضان يلا رمضان وصلاح محسن اي حاجه اي حاجه من صدرين. بسم الله الرحمن الرحيم مره تانية اعزائي المشاهدين عشاق كره القدم في كل مكان محمد عبد السلام خطا من عبد السلام اسطوري يا ستار وهدف الثاني المنتخب غانا هدف ثاني المنتخب غانا خطا قاتل خطا قاتل من محمد عبد السلام وبلا داعي بلا داعي خطا من محمد عبد السلام وادي محمد بيحمد ربنا وسلوك طيب نحمد ربنا في الخير وفي الشر عموما منتخب غانا يأتي بالهدف الثاني في الدقيقه الاولى من الشوط الثاني لتصبح النتيجه 2 واحد لصالح منتخب غانا خطأ من محمد عبد السلام كان لازم يتخلص من الكره اسرع رجع بيها ضعيفه جدا انقض اللاعب سامويل 2 واحد لغانا. <تصفيق> <تصفيق> ده كابتن شاول غريب لسه جاي من اوضه اللبس. ده مشاء مهاري جدا عايز يعدي بعرض الملعب عدى وشوط رمضان جهه اليمين العرضيه يطلع حارس المرمى يطلع بتوعك عايز يعدي عدى وضم للداخل سدد فين لمسه اليد فين العرضيه من رمضان بقى ال 18 حط يا سيدي حط يا سيدي بقى <تصفيق> اهل في زاويه لو في زاويه من الزوايا لالتقاط الانفاس ادي المرور من رمضان والعرضيه الروعه مصطفى ابو الفتوح عرضيه من ابو الفتوح ضربه راس من رمضان على مرمى الزمالك يا ولد يا ولد يا رمضان يا ولد يا رمضان هدف في التعادل تافيره ايه تافيره ايه 2 2 ولا اتلغى اتلغى الهدف طب اتلغى ليه طب اتلغى ليه ضربه راس من رمضان صبحي فين التسلل يا راجل؟ يقف على كورته ويغير اتجاهاته ويلعب عرضيه حط بقى حط بقى مش فارق التعادل خلصنا خلصنا تطول الكره من اسامه من ولكن الحارس يتالق حارس العراقي ادي اعاده من حضراتكم ولا تولد من مين؟ وياخد وقت ويضيع وقت حتى الان شخصيا وابونا يضيع بغرابه شديده تطول من صلاح محسن ويضعها خلصها حلو قوي عمار حمدي عمار عمار على حدود منطقه الجزاء مر على حدود ال18 1 2 روعه مع مصطفى محمد عمار تطول ام محمد سليم الحمد لله ما عملش مخالفه ما عملش فاول لكن يبقى كارت احمد خدوه ال18 مرر بقى ادي التمريره يا ولد يا ولد يا ولد مش ممكن الفرص للمنازل رمضان صني بيعدي بيفوت بيلعب على ارض مش ماشيه مع النهارده صلاح نلعب في 64. دي 64 16 ادي ضربه راس من مصطفى محمد والمرمى خالي من حارسه ولازم دينا في الكرات العاليه ابو الفتوح يسقط ابو الفتوح ادي عدل تسديده ومطالبه بلمسه يد رمضان صبحي عايز يلعب 12 عمار جوه ال 18 في المرمى مباشره ويلعب العرضيه جوه 18 يطلع الحارس تصل الكره لمجدي فتوح انت بالفتوح عرضيته بالفتوح يشتت الدفاع كره طويله مصطفى محمد يوقف صعب قوي صعب قوي عندنا مشكله في الخروج بالكوره في التسلسل مجدي ضم للداخل يا ولد للعراق اثبط اثبط اثبط مش حلوه عبد الرحمن مجدي يسجل فين يا راجل هنا وما حارس المرمى كوامي با تسديد المادي وقف براحته سدد ولكن القرى تستطع عرضه كان لها راي اخر هارد لك يا كريم بد على نفسه عد وسدد تصطد بالحارس حارس يا رمضان يا رمضان الهدف الثاني يا رمضان الله يا رمضان اثنين اثنين يلا يا شباب يلا يا شباب اثنين اثنين رمضان صبحي يكمل مجهود كبير في الشوط الثاني من هذا اللقاء ويسجل هدف التعادل قلت لسه بدري قلت لحضراتكوا هنتعادل والتعادل ياتي الان اتنين. 2-2 لسه بدري يا شباب لسه بدري يا شباب نركز نركز ونجيب الهدف التالت بإذن الله تعالى عبد الرحمن مجدي بفاصل من المهاره يعدي ويفوز ويطلق تسديده ابتدت كابتن منتخبنا من الاولمبي رمضان صبحي يضعها داخل الشباك لتصبح النتيجه 2-2 افرح يا شوقي حقك يا شوقي هيص يا شوقي شوقي غريب مدرب منتخب مصر الاولمبي وفرحه كبيره بهدف التعادل لرمضان صبحي وديس صعب العرضيه جوه 18 ضربه راس الله احمد ياسر ريان I'm gonna ياسر ريان عمال احمد ياسر ريان اتى من مقاعد البدلاء لياتي بالهدف الغالي 3-2 افرحي بولادك, افرح بولادك يا مصر افرحي بولادك يا مصر 3-2 3-2 لمنتخبنا الاولمبي قلت لحضراتكم هنتقدم قلت لحضراتكم هنتقدم بالهدف الثالث قلت لحضراتكم احنا اللي هنتقدم المره دي وبالفعل احمد ياسر ريان بضربه راس روعه يضع الكره داخل الشباك لتصبح النتيجه 3-2